ὁ μέρος το δεύτερων. 1. Ο χουπνοσάκος. 2. Το φουζεευτόν στρώμα. 3. Το κλίνο καθέδριον. 4. Χε ελίωσης. Χε 5. ἡ ανκυστρέια ὁ Χαλιευτικός Κάλαμος, 7. το Χαλιευτικόν Λίνον, 8, το Ανκιστρόν, 9. το Δέλειαρ, 10. το Χαλιεύς, το Ικτύς, 12 το